Доброго дня, колеги. В цей по-сіньому вже прохолодний день знаходимося у Погребещанському районі в умовах господарства ФГ Сайдак і займаємось дуже цікавою справою. Ми сьогодні проводимо меліорацію. Декілька слів про кислотність ґрунту. Кислотність ґрунту – це здатність ґрунту підкислювати ґрунтовий розчин, воду і розчини нейтральних солей. Вона обумовлена наявністю головним чином вуглецевої та органічних кислот, гідролітично-кислих солей та вільних іонів водню у ґрунтовому розчині, а також обмінних катіонів водню, алюмінію, заліза, марганцю у ґрунтовому бурному комплексі. Реакція грунтового розчину визначається співвідношенням концентрацій вільних іонів водню та гідроксиду. Якщо концентрація іонів водню дорівнює концентрації гідроксильних іонів, тоді реакція нейтральна. Якщо ж вона буде більша, тоді реакція кисла. І відповідно, якщо вона буде менша отримаємо лужну реакцію. Розрізняють два типи кислотності ґрунту – активну і потенційну. Активна кислотність або лужність ґрунту – це кислотність ґрунтового розчину. Обомовлена вона наявністю іонів водню та гідроксид іонів, які знаходяться у рідкій фазі ґрунту, і позначається pH водний. Безпосередньо впливає на розвиток рослин та життєдіяльність мікроорганізмів. Потенційна кислотність це кислотність твердої фази ґрунту і ґрунтового розчину. Обумовлена вона іонами гідрогену, алюмінію, які увібрались у ґрунтовий вберний комплекс. Потенційна кислотність завжди більша активної, бо складається з кислотності ґрунтового розчину і кислотності, яка утворилась за рахунок увібраних іонів водню та алюмінію. Потенційну кислотність умовно ділять на дві форми – обмінну і гідролітичну. Вапнування – це метод хімічної меліорації кислих ґрунтів, що полягає у внесенні у них вапняних добрив – кальциту, доломіту, вапняку, відходів цукрового виробництва, гашеного вапна тощо. Ефект вапнування ґрунтується на заміщенні у ґрунтово-поглинаючому комплексі іонів водню і алюмінію на наявний у добриві кальцій або магній. Вносимо ось такий от продукт, це вапняк гранульований. Для чого сьогодні ця операція виконується? Все дуже просто, адже проблему тут видно навіть не оком. Як ми всі знаємо, хвощ польовий є рослиною індикатором підкислення грунту. Йому тут дуже добре живеться. Але сьогодні власник господарства і власник цього поля вирішив, що ця рослина далі тут жити не буде. Для чого такий агрозахід необхідний? Ну, По-перше, ми створюємо комфортні умови для розвитку та росту всіх сільськогосподарських культур. По-друге, ми поліпшуємо структуру грунту, покращуючи водно-повітряний режим. І по-третє, ми переводимо ті елементи, які зараз заблоковані в ґрунті, в доступні форми для рослин, що на сьогоднішній день є дуже важливим. Вапняк гранульований, являє собою тонко розмелитий природний матеріал з високим містом кальцію О, це 56% і реактивністю більше 98%. При сьогоднішній високій вартості мінеральних добрив власник господарства вирішив попрацювати з тими запасами елементів живлення, які знаходяться в ґрунті в заблокованому стані. На цьому полі норма гранульованого вапняка становить 1 тонна на гектар. Задяки своїй гранульованій формі продукт прекрасно вноситься простим розкидачем, що видно на відео. Після внесення вапняка гранульованого тут заплановано ще декілька операцій. А це дискування і глибока оранка з підготовкою грунту на наступний рік. Така операція перемішає вапняк гранульований з грунтом і дозволить йому краще працювати вже на наступний рік. Тож слідкуйте за нашими новинами, підписуйтесь на канал та купуйте доброго у Макош.